يا بنت من قد السرايا العبي يا بنت من قد السرايا من هو قدك يا روان الكرشنية زينك اللي فارق في كل المزايا على فوق <تصفيق> فوق البنايه ما زنون وظلي يجينا الليل وسعده كان